السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع متفرعة من شارع شهاب عمارة مدخل شيك واثنين اسانسير شقة مساحة مية متر تفاصيل كلها كاملة هتلاقوها اسفل الفيديو اول حاجة لما بنخش من الشقة بنلاقي حمام الضيوف الشقة بتتباع فاضية من غير الفرش ومن غير الأجهزة دي مساحة ريسيبشن ريسيبشن كبير قطع وميزة لو ملاحظين الشقة على الشارع ونورة مش مجروحة ميزة ان الفيو بتاعنا مفتوح دي مساحة الريسبشن يشيل تلقطة الارضية بركية اجيبلكم زاوية تانية للريسبشن بعد كده بنرجع لطرقة التوزيع ده باب بنلاقي بعد كده المطبخ وفي الغاز بعد كده بنطلع لطرقة التوزيع الطرقة كبيرة اول حاجة بتقابلنا الغرفة الاولانية دي مساحة الغرفة ميزة ان الشقة كلها لو ملاحظين نورة ومش مجروحة خالص وفوقنا ادوار بالمناسبة مش اخر دور عشان لو حد سأل على المعلومة دي ده الحمام اللي بيخدم الغرف وبعد كده بنطلع نلاقي الغرفة الرئيسية الكبيرة طبعا التقسيمة في العمارة دي ان المفروض الشقة دي ثلاث غرف بس هي معمولة غرفتين لان هم مكبرين الغرفة الرئيسية والارضية زي ما ملاحظين معمولة برقية اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر تصروا مننا الفترة اللي جاية حلقات جديدة وشغل كتير من قناة حزر داكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته